Joo, mennään vaan eteenpäin. Tosiaan, niin kuten Päivi sanoi, niin meille on nyt aika paljonkin tullut sellaisia niin sisällöllisiä kysymyksiä koskien HB. -ta. Ja ne on, niin kuin Päivi sanoi, niin ne on sellaisia asioita, mitä meidän pitää sit hankkeiden, tai hankkeen ja hankkeiden aikana alueiden kanssa pohtia. Et meillähän ei ole varsinaisesti sellaisia valmiita vastauksia siihen, että mitä kaikkea se HB voisi olla. Tällä hetkellä HB voi olla aika paljon erilaisia asioita. Mutta tosiaan voidaan mennä eteenpäin ja katsoa näitä usein kysyttyjä kysymyksiä, jotka meille on tullut, sekä tuohon meidän HB-hanke thl.fi-osoitteeseen, sekä myöskin tuolta meidän Webropol ilmoittautumislinkin kautta. Ja näähän on nähtävissä nyt siellä usein kysyttyissä ja ruotsinkieliset vastaukset on nähtävissä Powerpoint-esityksenä tällä hetkellä. Joo, juuri näin. Löytyy tosiaan Handbookenin, handbookenin sivuilta, sieltä hb -sivuilta. Ja Alun pitäen me ajateltiin niin, että jos laitat sen ekan dian, niin että, että mä olisin lukenut tämän kysymyksen ja sitten olisi vastauksen, mutta kiertääkö tämä? Kiertää, niin mä lopetan. Jos Minä kysyn ja minä vastaan. Tota, tosiaan ensin ihan alussa kun tuota pistettiin tai julkastiin tämä hankeopas, silloin maaliskuun loppupuolella tuli kysymys että onko hankesuunnitelma vapaamuotoinen vai onko sille valmista lomaketta ja saako sitten tässä hankesuunnitelma tai saako hankesuunnitelma sisältää esimerkiksi kuvia ja kaavioita. Ja tota, Kirsi tuossa omassa esityksessään Tosiaan, ja tuota, tätä hieman avasi ja tosiaan meillä ei ole sellaista valmista hankesuunnitelmalomaketta. Ja tämä hankesuunnitelma, jotka sitten hakijat tekee, niin se on vapaa-muotoinen. Siinä voi käyttää vaikkapa, vaikkapa kunnan tai kuntayhtymän omia, omia pohjaa. Mutta me ollaan rajattu se hankesuunnitelman pituus siihen, että se olisi vain tai maksimissaan kahdeksan sivua fonttikoolla 11 ja rivivälillä yksi. Sitten meillä tuli kanssa tässä ihan muistaakseni alkuviikosta kysymys, että, että sisältyykö tähän enimmäispituuteen myös äh, tuota, kansilehtiö, ja sisällysluettelo, niin me ollaan tehty sellainen linjaus, että tähän kahdeksaan sivuun kansilehti, sisällysluettelo sekä mahdolliset lähteet eivät sisälly. Että tuohon kahdeksaan sivuun sisältyy ikään kuin vain niin sanottu leipäteksti. Ja sitten tosiaan tämä hankesuunnitelma saa tosiaan sisältää kuvia, infografiikkaa tai ihan mitä vaan visuaalisia elementtejä, jotka sitten hakijat kokee, että on tarpeellisia tai... tai tuota tuo hyvin esille tämän heidän näkemyksensä tästä omasta suunnitteilla olevasta hankkeesta. Toki tässäkin pitää huomioida tämä enimmäispituus, että tosiaan, koska tämä hankesuunnitelma itsessään on jo hakemuksen liite, niin tässä hankesu tai hankesuunnitelmalla ei saa olla liitteitä, että liitteiden liitteet eivät ole sallittuja. Oliko sinulla Päivi lisäys? Mulla ei ole tähän liittyvää, mulla on tullut sähköpostiin uusi kysymys, joka kuuluu, että miten yhdistyksemme pääsisi mukaan alueen hankkeeseen, eli miten voimme ilmaista kiinnostuksemme. No mä voin vastata, Päivi Nurvikoikana, niin muut voi täydentää. Siellähän on edellytetty, että alueen, alueelta on vahva yhteys, yhteistyöyhteys järjestöihin, Eli järjestöt voi olla, mulla on Kehotettu koko ajan, että ottaa yhteyttä kuntaan ja, kuntayhtymä, kunta ja kuntayhtymät voivat olla hakijoita. Et sinne päin. Mutta ole hyvä, jatketaan. Juuri, juurikin näin Päivi, että, että kannattaa tosiaan siellä omalla alueella kaikkien järjestöjen, yhdistysten muiden toimijoiden olla aktiivisia sinne, sinne kuntiin ja kuntayhtymiin päin, että, että olkaa niinka, niin niitä sparraajia. Mutta tosiaan mennään eteenpäin. Sitten meillä on tullut kysymys tästä viestintäsuunnitelmasta, että onko tämä viestintäsuunnitelman, joka on siis liite kolme tässä hankehakemuksessa vapaamuotoinen, vai onko sille valmista lomaketta. Ja tuossa Kirsi-Maria tosiaan jo omassa esityksessään tästä kertoi, että tosiaan valmista suunnitelma viestintäsuunnitelma lomaketta ei ole, mutta ollaan tosiaan valmisteltu tällainen viestintäsuunnitelmaohje, jota saa sitten hakemusten tekijät vapaasti hyödyntää haluamallaan tavalla. Joko ihan sillä niin kuin pohjalla, joka ollaan tehty, tai sitten ihan millä tahansa muulla tavalla. Sitten on tullut tosiaan kysymyksiä tästä kuntasitoumuslomakkeesta. Ja periaatepäätöksestä, että mitä tosiaan eroa tällä kuntasitoumuslomakkeella ja periaatepäätöksellä hankkeeseen osallistumisesta on. Ja tähän ollaan vastattu, että kuntien ja kuntayhtymien osalta sen hankkeen hallinnoivan kunnan tai kuntayhtymän tulee täyttää se kuntasitoumuslomake, joka on liite viisi sitten hakemuksessa. Ja tota, tämä hallinnoiva kunta on siis se ikään kuin hakeva kunta. Ja tuota, sitten näin muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen osalta taas tulee olla periaate. Ai Skype kiertää. Onkohan, siellä, onkohan siellä skypellä etänä ihmisillä mikit auki? Ilmeisesti striimissä hieman kiertää ääni. Joo, vaihdetaan Mikit. Katsotaan, jos toimii paremmin tämä Mikki. Kuuluuko paremmin? No niin, loistava. Tosiaan, niin näiden muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen sitten osalta tulee olla tämä periaatepäätös hankkeeseen osallistumisesta, joka on tosiaan tämä Liite 4 hakemuksessa. Ja näitä muita hankkeeseen osallistuvia tahoja on sitten esimerkiksi järjestöt ja oppilaitokset tämän alueellisen hankkeen alueella. Ja tota, tämä periaatepäätös on hankkeeseen osallistuvan muun tahon ilmoitus osallistua tähän alueelliseen hankkeeseen hankesuunnitelman mukaisesti. Ja tosiaan niin Kirsi Mariakin omassa puheenvuorossaan toi esille, että on hyvä tässä vaiheessa huomioida, että se valtion avustus, joka myönnetään, niin se on tarkoitettu kunnille ja kuntayhtymille, että oppilaitokset tai järjestöt eivät sitä valtion avustusta voi hakea, että sen pitää että se pitää hakea sitten kunta tai kuntayhtymä. Onko tähän lisättävää? Joo, mennään eteenpäin. Sitten vähän Vähän lisää tästä kuntasitoumuslomakkeesta ja periaatepäätöksestä. Tämä kuntasitoumuslomake, niin jokaista hakemusta kohden vain yksi kuntasitoumuslomake täytetään. Ja sen lomakkeen täyttää sit se alueellisen hankkeen hallinnoiva kunta tai kuntayhtymä. Ja tuota, tämä hankkeen hallinnoija vastaa siitä, että lomakkeen tämä kuntalistaus sisältää kaikki hankkeeseen osallistuvat kunnat sekä kuntayhtymät. Ja tosiaan hankkeenhallinnoija myöskin vastaa siitä, että kaikki listalla olevat kunnat ja kuntayhtymät on tehnyt sen sitovan päätöksen siihen hankkeeseen osallistumisesta. Ja sitten tästä periaatepäätöksestä, että siinä tosiaan vielä tarkennuksena, että tästä kuntasitoumuslomakkeesta siitä on olemassa STM tarjoama valmis pohja, mutta tämä periaatepäätös hankkeeseen osallistumisesta, niin siitä ei ole valmista pohjaa. Että se on ikään kuin näiden osallistujatahojen vapaasti niin kuin luonnostelema päätös. Ja tuota, siinä on sellaiset ohjeistukset, että tässä periaatepäätöksessä pitää käydä ilmi tämä ensinnäkin osallistuvan tahon nimi ja sitten toki tämä periaatepäätös, niin se pitää olla allekirjoitettu ja siinä pitää tulla ilmi se, että taho osallistuu tähän alueelliseen hankkeeseen suunnitelman, joka on siis tämä Liite 1 mukaisesti. Ja tuota, tämä hanketta hallinnoiva kunta tai kuntayhtymä liittää sitten hakemukseen Tärkeimpien alueellisen hankkeeseen osallistuvien muiden tahojen kuin kuntien ja kuntayhtymien periaatteet päätökset hankkeeseen osallistumisesta. Eli nämä ovat sitten niin kuin näitä, näitä skannattuja liitteitä, jotka sitten tämä hakijataho lähettää sinne STM kirjaamoon. Sitten on tullut useampi kysymys, että millä tavalla vammaiset henkilöt, yksittäiset vammaiset henkilöt voi osallistua tähän HB-hankkeeseen. Ja tota, miten piti, tuli, tulee menetellä, jos tähän, tähän haluaa hakea. Ja tosiaan, tosiaan tässä HB-hankkeessa STA myöntää valtionavustusta kunnille ja kuntayhtymille, ei yksittäisille henkilöille tai järjestöille. Mutta mikäli se oma kunta tai kuntayhtymä, jonka alueella asuu, valikoituu sitten alueelliseksi HB-hankkeeksi, niin sit yksittäisen vammaisen henkilön on mahdollista päästä mukaan muutamallakin tavalla tähän hankkeeseen. Ja tota, muun muassa osallistumalla tähän alueellisen hankkeen verkostotyöhön. Kuten tota, niin Kirsi-Maria omassa puheenvuorossaan, Tuo esille, niin näissä verkostossa sit pohditaan henkilökohtaisen budjetoidin käyttömahdollisuuksia ja malleja. Että totta kai se verkostotyön sisältö niin se on, se on niin kun näiden alueellisten hankkeiden vastuulla, mutta THL muun muassa tuo, tuo sitten tukea. Ja Tukea ja tuota verkostoosaamista näille alueellisille hankkeille. Et se on yksi tapa, millä sitten niin yksittäiset vammaiset henkilöt voivat tähän hankkeeseen osallistua. Ja sitten toinen tapa, millä, millä voi hankkeeseen osallistua, yksittäinen henkilö on, on tämä tää asiakastyö. Ja mitä mitä Kirsi-Maria tuossa omassa esityksessään jo hieman avasi. Eli verkostotyön lisäksi yksittäinen asiakas voi päästä HB-kehittämiseen mukaan osana tätä omaa palvelusuunnitelma Ja tuota, siinä tosiaan tässä, tai tässä sosiaalityössä, niin siinä pohditaan, asiakas pohtii yhdessä sen työntekijän kanssa, että minkälaisilla edellytyksillä henkilökohtainen budjetointi voi soveltua hänen palvelujensa ja tuen järjestämistavaksi. Ja tota, kuten ollaan monta kertaa sanottu, niin tässä ei kuitenkaan käytännössä tässä hankkeessa pääse näitä henkilökohtaisia budjetteja kokeilemaan muun muassa tämän juurikin tämän puuttuvan lainsäädännön vuoksi. Mutta tosiaan kuten sanoin tuossa, niin kannattaa olla yhteydessä sinne oman kunnan tai kuntayhtymän suuntaan jo tässä hankehakuvaiheessa ja kannustaa, että, että, että hakisivat, hakisivat sitten tätä valtionavustusrahaa. Siellä taitaa olla kysymys tullut. Joo, on tullut. Tota. Eli, eli, miten budjetissa huomioidaan niiden vammaisten liikkumisen kulut, jotka liikkuvat omalla autolla? Eli toisin sanoen säästävät merkittäviä summia sekä kunnan että valtion rahoja. Tota, tämä on varmaan nyt sitten eli hankkeessa, eli hankkeen toteutuksessa vai sitten tässä meidän meidän, tota, mitä me suunnitellaan henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistapaan. Tässä ehkä viitataan siihen, mitä on ollut eksotessa ja joissakin kokeiluna, että on liisattu autoja tai muita vastaavia. Että kysyjä voisi laittaa vähän tarkennusta ehkä tähän kysymykseen, että puhutaanko me hankkeen aikaisesta asiakkaiden osallistumisesta vai siitä, että miten HP järjestäminen voitaisiin tehdä. Otetaan, tämä on hyvin tyypillinen kysymys, mutta laittakaa kysymyksiä, meidän pitää koko ajan täsmentää ja kyllä me yhdessä löydetään. Mutta ole hyvä, Iro, jatka. Tosiaan, niin tämä, mikäli tämä on tällainen HB-sisällöllinen kysymys, niin nähän on juurikin näitä ikään kuin asioita ja kysymyksiä, mitä meidän pitää sitten tämän hankkeen aikana pohtia että, tai saadaan pohtia. Että, tuota, että nämä on, kysymykset ovat moninaisia ja, ja niitä on meillä sitten iloalueellisten hankkeiden kanssa miettiä. Sitten on tullut tosiaan kysymyksiä tästä hankehaun tuesta, että järjestetäänkö, järjestetäänkö HB-hankkeen valtionavustushakuun liittyen infotilaisuuksia. Ja tota, kuten, kuten tiedätte, olette yhdessä sellaisessa tai seuraatte yhtä sellaista juurikin nyt. Tota, Sitten kysyttiin myöskin, että annetaanko kunnille ja kuntayhtymille hankehakuun liittyvää yksityiskohtaista neuvontaa puhelimitse tai sähköpostitse. Tota, tosiaan, Tämä on yksi näistä, yksi näistä infotilaisuuksista. Ja sit seuraava järjestetään 5.5. Se on nimenomaan suunnattu ja ajateltu sellaisille kunnille ja kuntayhtymille, jotka pohtii tai on jo aloittanut tämän oman hakuprosessinsa. Et me pyritään antamaan tukea ja neuvoja näille kunnille ja kuntayhtymille, jotka sitä, sitä omaa hankehakemustaan valmistelee. Ja kuten tämäkin, tämäkin tilaisuus, niin 5.5. pidettävä tilaisuus, niin sekin tapahtuu etäyhteyksin. Sitten tota, voidaan sanoa tässä vielä, että vammaispalvelujen käsikirja, käsikirjan HB-sivu on tämän hankkeen ensisijainen viestintäkanava ja tosiaan sitä kannattaa, kannattaa seurata tiiviisti. Ja tota, me, tuota, usein kysytyt kysymykset sivua päivitetään säännöllisesti, että sitä mukaan kun erinäköisiä kysymyksiä tulee, niin me sitten ensinnäkin pyrimme toki vastaamaan mahdollisimman nopeasti näille kysyjille itselleen, mutta sen jälkeen me formuloidaan näistä kysymyksistä ikään kuin anonymisoitu tällainen yleisluontoinen kysymys, joka sitten julkaistaan tuolla UKK-sivulla. Ja sitten tietenkin STM-hankesivuilta, mikä on mainittu, niin sieltä löytyy myöskin hankehakuun liittyvää tietoa, että sieltä tosiaan löytyy kaikki nämä, sekä hankeopas että hakulomake ja hakulomakkeen kaikki liitteet. Ja tosiaan annetaan hankehakuun tällaista, tai hankehakuun liittyvää yleistä neuvontaa, mutta ollaan tehty sellainen linjaus, että yhdenvertaisuuden vuoksi me ei voida antaa niin kuin yksityiskohtaisia hankesuunnitelman sisältöön liittyvää neuvontaa millekään yksittäiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Ja tota, kuten sanon, niin julkaistaan ne kysymykset ja vastaukset sitten UKK-sivulla, jotka meille lähetetään. Että kaikki saa sitten yhtäläisesti sen saman tiedon ja informaation. Sitten on tullut myöskin kysymys tästä HBn kokeilusta käytännössä, että pääseekö hankkeessa kokeilemaan henkilökohtaista budjettia käytännössä. Ja tuota, tässä hankkeen tarkoituksena on löytää hankkeessa tehtävässä asiakas- ja verkostotyössä ja sitten tehtävässä asiantuntijatyössä näitä erilaisia HBn toteuttamistapoja ja erilaisia HB-malleja ja sitten selvittää niitä haasteita ja hyviä puolia. Ja tota, sit näissä alueellisissa hankkeissa, kuten on, kuten on sanottu, niin ä, asiakastyössä pohditaan sitä omana, oman, osana omaa palvelusuunnitteluprosessia yhdessä työntekijän kanssa, että millä edellytyksillä henkilökohtainen budjetointi voi soveltua juuri siihen omaan avun ja tuen ja palveluiden järjestämistavaksi. Et, niin kun, mut kuten on sanottu, niin HB ei kuitenkaan toteuteta käytännössä osana hanketta. Eli niin kun me pyritään, pyritään, tai pyrimme alueellisen työn kautta tekemään tällaisia virtuaalikokeiluita HBn käyttömahdollisuuksista. Mutta tosiaan niitä aktuaalisia hallintopäätöksiä ei, ei siellä alueellisissa hankkeissa tehdä. Sitten on myöskin kysytty näistä arviointikriteereistä. Kirsi-Maria tosiaan äsken ansiokkaasti, ansiokkaasti nämä eri arviointikriteerit. Kävi läpi, mutta minkä takia juurikin näistä ykkösestä, kakkosesta ja kolmosesta saa enemmän enemmän pisteitä. Kuten saatatte muistaa, niin 1-3 kriteereistä voi saada kustakin yhteensä maksimissaan neljä pistettä, kun taas sitten kriteereistä 4-15, niin niissä on maksimipistemäärä per kriteeri, vaan se kaksi pistettä. Niin me ollaan täällä. Me ollaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja STM väen kanssa katsottu että nämä 1-3 kriteerit, niiden toteutuminen on hankkeen tavoitteiden suhteen tai niiden saavuttamiseksi niin oleellista, että me päätettiin niitä sitten korostaa tässä arviointiprosessissa. Eli tämä ykkönen asiakasryhmien monimuotoisuus, kakkonen, joka on vammaisten henkilöiden osallisuushankkeessa, ja sitten kolmonen, joka on tämä alueellisen verkostotyön toteutus. Ne on kaikki niin elimellisiä osia, tätä hanketta, että, että, että ne, ne ränkataan ikään kuin arvokkaammiksi kuin nuo muut. Oliko päivillä? Joo, mä, Iiro, kysyn tuota, meillä on kello, meillä on ehkä viisi minuuttia aikaa, tai kolme minuuttia aikaa sanoa, valitsepas näistä viimeisistä vielä joku, nämähän on kaikki sitten ja sinä usein kysyttynä, että mikä täältä olisi semmoinen hyvä kysymys? nähän kaikki on hyviä kysymyksiä, mutta nyt tähän kohtaan, lyhyesti käytännön. Täällä on kysymys, mikä on alueellisen hankkeen rooli valtakunnallisessa kehittämisessä? Joo, no tämähän on, tämähän on varmaan aika, aika ydinkysymyksiä, joita on tullut meille. Tosiaan, että millä tavalla se alueellinen hanke toteuttaa tätä ikään kuin tai on osana tätä valtakunnallista kehittämistä. Ja tota, meillä on tuossa seuraavassa diassa, diassa vähän hahmoteltu, että minkälainen se hankeprosessi on, mutta tähän väliin voisin myöskin sanoa, että, että tota alueelliset hankkeet sekä myöskin me THLssä me käytetään hankkeen aikana THL ylläpitämää Innokylä-sivustoa, joka on tällainen kaikille avoin ja yhteinen äh, yhteiskehittämisen alusta. Eli sitä voi käydä itse katsomassa ja vähän tutkimassa, että minkälainen se on ja minkälaisia hankkeita siellä on jo sisällä, osoitoin innokyla.fi. Siellä ei ole meillä vielä mitään, mutta sinne tulee, että, se on se, että avoimuus on tässä ja järjestöjen mukana oleminen on. Kyllä. Eri to toimijoiden. Kyllä. Et pyritään tällaiseen dialogiseen yhteiskehittämiseen tässä hankkeessa. Mutta tosiaan tässä, tässä on meillä tällainen prosessikaavio dia, että sitten kun nämä alueelliset hankkeet käynnistyvät, toivottavasti syksyllä 2020, niin sitten meillä on tällainen. Ensimmäinen tapaaminen alueellisten hankkeiden työntekijöiden kanssa täällä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiloissa. Ja käydään sitten läpi, että mitkä ne on miten lähdetään työskentelemään sekä alueella että sitten täällä valtakunnallisen kehittämisen tasolla. Ja sitten sen jälkeen. Annetaan ikään kuin tällaisia temaattisia kokonaisuuksia, ikään kuin kotiläksyjä sit näille alueellisille hankkeille, joita sitten nämä hanketyöskentelijät lähtee sitten niin kuin toteuttamaan siellä omalla, omalla niin kuin alueellaan sekä niin kuin asiakastyössä että sitten verkostotyössä että myöskin muissa, muissa niin kuin hanketyön elementeissä. Ja sitten aina tasasin väliajoon sitten nämä hanketyöskentelijät palaa tänne Helsinkiin THLään, jossa sitten käydään taas uusia tällaisia elementtejä tai HB-henkilökohtaisen budjetointiin liittyviä elementtejä läpi. Ja tuota, kehitetään yhdessä ja mietitään niitä mahdollisuuksia, mahdollisia haasteita ja sitten taas palataan sinne alueelliseen työskentelyyn. Että tässä on tällainen ikään kuin jatkuva feedback loopi, että me saadaan alueellista tietoa ja sitten me annetaan alueellisille toimijoille sitten eväitä, joita he voivat sitten viedä sinne alueelleensa. Ja sitten hoitavasti hankkeet antaa toisilleen Nimenomaan. eväitä, että tämä on hyvin semmoinen prosessin omainen, mutta Paulina sanoi, että siellä on yksi hyvä kiinnostava tähän liittyvä kysymys. Otetaan se tähän nopeasti ja mä että Kirsi-Maria voisi varautua vastaamaan tähän näin ehkä. Ole hyvä. Kiitos, Päivi. Tosiaan, joo, ö, kysymys kuuluu, voiko eri maakunnissa hakea hankkeeseen useampi kunta erikseen vai pitääkö valikoitua joku kunta, mikä sitten hallinnoi hanketta siinä maakunnassa pyytäen kuntasitoumuksen muilta kunnilta? Eli esimerkiksi pohjois savossa voiko useampi kunta tehdä oman hankehakemuksen ja jokainen kunta hallinnoi sitten vain oman kunnan alueella hanketta tehden toki yhteistyötä muiden kuntien kanssa? Joo, Kirsi-Maria voi täältä vastata. Eli, eli tosiaankin siis ky kyllä voi. Eli kun meillä ei nyt tällaista niin kuin ikään kuin sote-lainsäädäntöön liittyvää maakuntajakoa nyt vielä toistaiseksi ole lainsäädännössä, niin silloin niin kuin nämä itsenäiset toimijat on kunnat tai kuntayhtymät. Eli, eli jos jonkun maakunnan alueella on sitten monia kuntia tai kuntayhtymiä, niin kyllä jokainen voi ihan sen oman oman hakemuksensa siitä omasta alueellisesta hankkeesta niin kuin tehdä. Eli, eli niin kuin sillä tavalla ei, ei ole esteitä kylläkään siihen. Kiitos Kirsi-Maria. Olisiko tuota, Iirolla vielä tähän joku sana? Näitähän voisi sitten käydä katsomassa, tai toivotaan, että käydään katsomassa ja laittakaa kysymyksiä. Me vastataan niihin ja hp-hanke.thl.fi. Joo, juuri näin. Ja tosiaan nämä kysymykset, jotka on tullut tämän tilaisuuden aikana, niin meillä on tosiaan tietenkin, ne jää tuonne meidän sähköpostiimme ja sitten me ihan niin kirjalliset vastaukset sitten pistetään sinne meidän uk sivulle Pauliina, nyt ilmehtii tuolta, että olisit joku tosi hyvä. Ole hyvä. Tämä on tosi hyvä. Tämä on tosi tärkeä. Tämä liittyy siihen aikaisemmin esitettyyn kysymykseen, mistä pyydettiin lisätietoa. Nyt meillä ollaan saatu lisätietoa. Ihanaa. Eli oman auton liikkumisen kulut nimenomaan HP malliin sisällytettynä. Eli mikä olisi käytännön tapa huomioida vammaispalvelumatkoihin oikeutetun vammaisen liikkumisen kulut HPn- toteutuessa? Olisiko liisaus olisi oikeasti ainoa tapa toteuttaa tämä? Ja, tuota. No joo, mennään tällä. Kiitoksia. Tämä oli erinomainen. Meillä on tulossa, jos minä tätä hanketta vielä tai niin vedetään, niin ja liikkumispalvelut on mun sydäntä lähellä, koska nämä on yksi niistä vammaispalveluista, jotka on yksi merkittävä asia. Että tervetuloa kysejälle mukaan niihin tilaisuuksiin. Noissa, mikä nyt näkyy tilaisuuksissa, tuo kuva tämä, tämä näyttää ihan vähän niin kuin se olisi joku veturi. Veturilta se ehkä näyttää, olen veturin tytär, niin se näyttää musta veturilta. Niin tässä prosessissa tullaan tekemään semmoisia näissä tapaamisissa, että osa on ihan avoimia kaikille. Ja sitten se Inno on kaikille. Että nyt haastan kaikkia mukaan ja tullaan kirjaamaan tämä yhdeksi semmoiseksi pohdittavaksi asiaksi. Että, että todellakin on tarkoitus tehdä tätä Suomen mallia. Että se on nyt meidän. Tota, mä sanoisin tässä vaiheessa nyt, että, että, että Paulina lähettää. Tämän tilaisuuden jälkeen kaikille, jotka on ilmoittautuneet tähän, voi myöskin laittaa vieläkin viestiä, että jos haluaa antaa palautelomakkeen lomakkeen palautetta. Ja se palaute on nyt niin nopea, että me toivotaan, että ne on torstaihin mennessä meillä palautteet. vastatkaa heti. Kiitos. Ja sitten me käynnistetään sen 5.5. tilaisuuden suunnittelu saman tien. Et, ja ensi viikolla on tarkoitus avata se 5.5. Ilmoittautuminen samalla kun me avataan tämän tilaisuuden tekstitetty ja osittain pätkitty tilaisuus, että ei tarvi katsoa koko tätä puolitoista tuntia vai voi katsoa tiettyjä kohtia, niin minun on tarkoitus sitä työstää samalla tavalla. Mutta mä nyt, onko sulla Iro joku sana vai annammeko STM-suuntaan? Annetaan. Annetaan stm :n puheenvuoro mun puolesta. Kiitoksia minun puolestani. Ja STM Kirsi-Maria, ole hyvä ja Anne-Marik, jos haluaa huikata sieltä. Ja, olkaa hyvä. Joo, kiitos vaan kaikille tästä osallistumisesta tähän verkkolähetykseen. Oli oikein ilo nähdä, että ilmoittautuneita oli niin paljon ja ihmisiä linjoilla, joten toivotaan, että tästä oli hyötyä ja, ja edelleen kehotan Matalalla kynnyksellä laittamaan kysymyksiä, eli meillä on tosiaan se hb-hanke.thl.fi hankesähköpostilaatikko, johon tosiaan kannattaa niitä kysymyksiä ja saa vastausta mahdollisimman nopealla aikataululla. Mutta kiitos kaikille ja tsemppiä hakemusten tekemiseen. Kaikille. Kiitos kaikille. Nähdään seuraavissa. Oliko Anne-Marilla jotakin? Joo, joo, kiitos, kiitos. kiitos tosiaan osallistujille myös minun puolesta. Olen Anne-Marin ja olen mukana tässä hankkeessa Kirsi-Marian työparina ja muun muassa mm. tuossa ohjausryhmässä. Ja hakemuksia vaan nyt tulemaan. Kiitos kiitos, kiitos anne -Mari. ihana. Meillä on aivan ihana ohjausryhmä. Siellä on Elina Nieminen tuolta Vammaisfoorumista, Merja Heikkonen Vanesta ja sitten Jaana Viemörö. Kuntaliitosta. Ja heillä on tietysti varahenkilönsä, mutta tämä on ydin mielettömän hyvä sparraava porukka. Kiitos kaikille. Mutta hakemuksia tekemään ja kiitoksia täällä oleville. Heippa!